Учасників табору зустрічають директорка закладу Оксана Ярмолик, педагоги та вихователі, які займатимуться з дітьми впродовж двох тижнів, а також учні гімназії. Перший день у таборі розпочали ранковою руханкою. Далі з дітьми працювали психологи. Заняття для наймолодших проводить Олеся Ігнатова. Під час нього діти знайомляться між собою. Є. Дружба це коли в тебе є багато друзів, які тебе підтримують, завжди допоможуть, бо є такі друзі, які можуть просто дружити, а коли є вірний друг, це навіть життя краще стає. Мене звати Артур. Дружба це підтримка та допомога, бо тому що справжній друг ніколи не кинуть в обіді. Учасники табору долучились до створення фотозони, яку розмістять у шкільному вестибюлі. Я буду малювати долоньки. У нас буде така фотозона, що будуть всі долоньки і м'ятимуть". Директорка тернопільської гімназії номер 30, де діє табір Оксана Ярмолик, розповіла, через карантинні обмеження дітей розділили на кілька груп. Для кожної розробили програму відпочинку. «Їх чекають цікаві, захопливі майстер-класи, спортивні ігри, змагання, музичні конкурси і батли, десь робота з психологами буде в них декілька днів. Ну І взагалі гарне проведення часу, дворазове харчування і свіже повітря». Ольга Ярмолик показує відпочинкові зони, які обладнали для дітей на території закладу. «Це спортивний майданчик, на якому діти будуть займатися фізкуліологією, культурні різні вправи, змагання. Влаштовувати між загонами змагання. Ми співпрацюємо з спортивним ліцеєм, хлопці приходять, з ними займаються, в неї фахівці своєї справи, і дітям це подобається. Таке місце локації, відпочинкові. Діти можуть кататися на качелях, з'їжджати з гірки менші, звичайно, каруселька, бігають, так само можуть в пісочку погратися. На цьому майданчику діти займаються на тренажерах. Школяр Владислав Мартинюк розповідає: приїхав у табір вдруге. Я був в цьому табірі. Рік назад мені дуже сподобалися, всякі екскурсії були, ми дивилися мультики, всякі, займалися спортом, грали в футбол, всякі ігри різні. Бажаю мати тут дуже багато друзів. Хочу, щоб ми грали в дуже багато ігор і щоб мені було дуже весело. Ольга Андрусишин має двох дітей. Каже, донька відпочиватиме тут вдруге. Поза минулого року я перший раз провела Настю сюди в даді. і вона отримала море задоволення. Цілий рік вона отрималася, казала, мама, як буде дати, обов'язково мене запиши. От настав час, я провела Настусю, а так як маю ще одного школяра, першокласника на цього року, то також провела в дати. Тут працюють Хороші спеціалісти Бажаю вам Це наш, чат, і професіонали своїх справ. Вони вміють засекати дітей. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.